نمنا صیف ہے میں ایٹھ اے میں پڑھتی ہوں میرے اسکول کا نام امر مدارس ماڈل اسکول ہے میرا نام زینت آفتاب ہے میں امر ہے ماڈل میں پڑھتی ہوں کبھی چپنی ہو رہی ہے تم لوگ بہت بولتے ہو ہمارا سر لگا دیتی ہے مجھے بائک چلانے کا بہت شوق ہے مجھے دنیا گھومنے کا بہت شوق ہے سیر کرنے کا میں روز کہیں نہ کہیں مما کو لے کے, کہہ رہی لے کے بھی دے بھی گے اور تمہاری بھائی کا بھی ڈھونڈیں گے <laughs> <laughs> <laughs> ہر ایک جگہ کی دیکھو کہ وہ کیا چیز کھاتے ہیں کس طرح کا ان کا لباس ہے وہ سب کو لباس میرا خواب ہے کہ میں سوچوں میرا بچپن کا ہی شوق ہے ورنہ کیا کہتے کا بہت زیادہ شوق ہے ہر لڑکی کو ہوتا ہے لیکن ایک اور بات کہوں گی دوستوں سے کبھی کوئی دوستی نہ توڑو دوستوں سے پکے جو وعدہ کرتے اسے پورا نبھاؤ اور لڑکی بہت اچھی آسما بہت اچھی لائک والی بات میں اپنی کہتے ہیں اپنی اپنے استاد کی اپنے والدہ کی عزت کرنی چاہیے اور کی عزت کرنی چاہیے میں انہیں بتا میں انہیں بتانا چاہتی ہیں جو بیٹیوں کا اچھا نہیں سمجھتے کہ بیٹی ایک رحمت ہے اور ان کے ساتھ برا سلوک مت کریں بیٹیاں ایک رحمت ہے انہیں بہت پیار سے رکھیں